Avocatul Elenei Mudrea rupe tăcerea. Ce spune despre statutul de refugiat primit de fostul ministru în Costa Rica? Avocatul Elenei Mudrea a anunțat în sala de judecat ce fostul ministru a primit statutul de refugiat politic în Costa Rica. Contactat de Tiri pe sur 0. avocatul Alexandru Chiciu a explicat ce înseamnă acest lucru. În acest moment, statutul apelant inculpate Iudrea Elena Gabriela se impune a fi analizat în conformitate cu prevederile convenției privind statutul refugiatilor. Adoptat la 28 iulie 1951 de conferința Națiunilor Unite asupra statutului refugiacilor a patrizilor apatrizilor, intrata în vigoare la 22 aprilie 1954, conform dispozițiilor articolul. 43. Conventia privind statutul refugiatilor ratificată de România la 4 iulie 1991 prin legea numărul 46. Publicat în monitorul oficial al României, partea I, numărul 148 din 17 iulie 1991, porneste de la următoarele principii fundamentale. Principiul conform care ia ființele umane, fără deosebire, trebuie să se bucure de drepturile omului sub -i de libertile fundamentale. Principiul conform căruia statele semnatare se angajează să asigure refugiatilor exercițiul cel mai larg posibil al drepturilor sublinierei libercilor fundamentale ale omului. Principiul conform căruia în anumite situații recunoscute de convenție, rezolvarea corespunzătoare a problemelor capata o dimensiune subminierei caracter internațional. Lovituri de teatru în dosarul Galabute. Elena Udrea, refugiat politic în Costa Rica. În plus. Conventia recunoaște ca persoanele refugiate primesc acest statut din cauza unor temeri justificate de a fi persecutat datorii rasei, religiei, naționalității, apartenenței la un anumit grup social sau opiniilor sale politice și si care se află în afara cerii acerei cecenioare sub sublinierei care din cauza acestor temeri nu doresc să se reîntoarca în țara de origine. Conform art. 12 din convenție, statutul personal al unui refugiat va fi guvernat de legea cerii unde subliniere-i are domiciliul sau, în lipsa unui domiciliu, de legea cerii unde subliniere-i are resublinierei, din ca în cazul nostru de Costa Rica. conform art. 16 din Convenție. orice refugiat va avea pe teritoriul statelor contractante acces liber sub liniere i facil în fața tribunalelor. Potrivit articolului 18 al Cartei Uniunii Europene, dreptul la azil conține următoarele elemente esențiale în cauza. Protecția refugiacilor împotriva returnării, inclusiv nerespingerea la frontier. Accesul refugiaților pe teritorii în scopul includerii în procese echitabile sublinierei efective de determinare a statutului sublinierei a nevoilor de protecție internațională. Acordarea statutului de refugiat sau a statutului de protecție subsidiar atunci când criteriile sunt îndeplinite. Asigurarea exercitului de către refugiați a drepturilor sublinierei libercilor fundamentale. Conform ART 33 din Convenție, niciun stat contractant nu va expulza sau returna, în niciun fel, un refugiat peste frontierele teritoriilor unde viaca sau libertatea sa ar fi amenincate pe motive de ras, religie, naționalitate, apartenent la un anumit grup social sau opinii politice. Asadar. Unul dintre cele mai importante drepturi de care se bucur refugiații se refer la nereturnarea acestora, non-refoulement. În doctrină, acest principiu este considerat de unii autor ca având valoarea unei norme cutumiare, constituind o obligație generală, opuzabil tuturor statelor. Deci inclusiv sublinierei celor care nu au semnat convenția din 1951. Scopul principal al protecției refugiatului este aceea de a ajuta la găsirea unor soluții durabile care să permit refugiacilor să în sublinierei reconstruiasc viecile cu demitate sublinierei pace. exist trei soluții privind statutul refugiaților integrare locală Reîntoarcere în cara de origine odată ce motivele refugiului au încetat să existe, relocarea într-o carterg, atunci când refugiatul nu mai poate rămâne în cara care i-a acordat azil din diferite motive. Costa Rica a dezvoltat unul dintre cele mai cuprinstoare cadre juridice pentru refugiați. Costa permite refugiailor unul dintre programele de integrare cele mai bine stabilite în regiune, care oferă refugiatilor exercitarea tuturor drepturilor inclusiv în in plan judiciar. De subliniere îi se referă la mai multe drepturi fundamentale ale omului. Azilul reprezintă un drept de sine setetător, acordat de un alt stat decât cel de provenient, persoanelor care sub subliniere i perese scara pentru a subliniere i asigura perspectiva continuurii viecii la ad post de orice risc, în siguranță sublinierei securitate personală. A declarat Alexandru Chiciu pentru tiri pe surse.